Tehdäänpä tässä pieni jalkapallomaailmamestaruuskilpailu ja World Cup Qatarissa, ennuste. Eli heittelin lonkalta vähän noita, niin katsotaan meneekö pahastikin pieleen. Mulla on tässä lista tehtynä tuolta tietyltä sivustolta, ja mä pistän nyt sitten jaon päälle. Niin täällä pitäisi näkyä. Eli mulla on. Mulla on tuota Group A tuossa noin, katsotaan, tuolla oli Petterin, mikä voittaa. Ja mulla on täällä pistetty että Group Asta, niin, niin Hollanti ja Ecuador menee vastakkain ja Englanti tai ovat ne parhaat. Ja, ja Vessä, Englanti Vs ja niin edelleen, täällä on Puola, Argentiina, Ranska, Tanska, Saksa, Espanja, Kroatia, Pelkia, Brasilia, Serbia, Portugali, Korea. Ja sitten jatko siitä, niin tämän mun semmoisen nopean ennusteen perusteella, niin, niin, niin tota Hollanti voittaisi Sveisin ja Tanska, Puolan, Englanti, Ecuadorin ja Ranska, Argentina, Saksa, Belgian ja Brasilia, Korean. Espanja, Kroatia ja Portugali, Serbia ja jatko menisi niin, että yllättäen Tanska voittaisikin Hollannin ja Saksa, Brasilian, siinä vuosittain toisinpäinkin ja Ranska, Englannin ja tästä moni on varmaan eri mieltä mun kanssa ja Portugali, Espanjan ja sitten jatko, niin, niin semifinaalissa olisi Tanska ja Saksa ja Tanska voittaisi ja Ranska voittaisi toisen ja sitten mentäisiin loppuotteluun. Tanska vastaan Ranska ja sitten Tanskan tie päättyisi ja kolmannesta paikasta pelaisivat Saksa ja Portugalia ja Saksan kompuroinnista huolimatta, niin se voittaisi sitten lopulta sen pronssisen mitalin. Tämmöisiä nopeita ajatuksia. Katsotaan, meneekö sinne päinkään. Kiitoksia ja. Ja tai pistäkää alle omia veikkauksia, niin miten, että, miten luulette, että tulee käymään? Kiitos ja moi!